המצלמה אחת טובה איזה שאלתם? יחול עוד שבע שמחת אמונתי אומר זה פה אמינו זעט לו את גולדנאוור הראשונה שלנו ויאחד. אם לא שמחת אמונתי אז בורחים הבנים אני עובר ובעברת זה אנחנו מגדים צילום בייברית ב-YouTube, דרחה וקומפוזיציה משלוש שחקסיפה, דרחה ב-Lightroom ו'אך כל. היום אנחנו נולדים מהור. אני אחזור לו. בשנות ה'הקרובים אנחנו לחקור את דרך ה זה יום אנחנו נתחיל למתכדד ברגלות התמונות لكم אנחנו נמצאים ביפו בשעת הזהב, ובשעת הזהב, כשהשמש טיפה נמוכה, נוצרים המון משחקים מאוד מעניינים של אור וצל, ואור וצל צריך לנצל! <laughs> אז אנחנו פשוט הולכים ברחוב ומחפשים פרימים שמשכו לנו את העין. לפעמים אנחנו יכולים למצוא איזשהו פריים שמשך לנו את העין, אבל חסר שם איזה משהו. כאילו אנחנו פעם נצטרך לחכות לאיזה בן אדם או רכב או משהו שיקרה ברגע, שיהפוך בעצם לעוגן של התמונות שלנו. דרך העוגם, ודרך הנושא הזה אנחנו בעצם מספר את הסיפור שלנו... oysters <laughs> יפה אנחנו בעצם נספר את הסיפור שלנו, על כל המקום ובאצם מה שאנחנו רוצים לצלם התריק השני, הוא בעצם לצלם דרך אובייקטים <laughs> <laughs> אז הרקע שאנחנו בעצם רגילים לדבר עליו בדרך כלל, הוא בעצם רקע אחורי רקע אחורי הוא הרקע שנמצא מאחורי הנושא של התמונות שלנו באנגלית קוראים לזה background וforground background זה רקע אחורי וforground זה הרקע הקדמי בעזרת הרקע הקדמי בעצם יש לנו עוד שטח שאפשר לנצל. איך לנצל? ברגע שאנחנו משתמשים באובייקטים מסוימים בפורגרון שלנו, ברקע הקדמי, אנחנו מוסיפים עוד עומק לתמונות שלנו ועוד נקודת עניין וצבע. נוכל להשתמש ברקע הקדמי ולצלם דרך אובייקטים, אוקיי? דרך אובייקטים, או שאפשר פשוט לקחת ולהחזיק אותם קרוב למצלמה שלנו, ואז הם יוצרים טיפה עומק וטיפה עניין בתמונות שלנו. שיחים זה מעולה, צים, פרחים, כל דבר שאפשר להחזיק קרוב למצלמה שלנו וייתן צבע, זה יכול להיות מאוד מעניין בתמונות שלנו. תראו מה קורה כשאני מחזיק את הפלאפון. ها, ها, אה? אתם <ה>? רואים ها, ההשתקפות? אה? אה? זה עוד טריק? נדבר עליו? אה? חשוב לומר שהמטרה שלנו היא לא כל הזמן לצלם ככה, אבל... אבל להכיר את הכלים האלה כדי לתת לנו עוד גיוון בתמונות שלנו ועוד דברים לשחק איתם. לא שההכול ככה. <laughs> This is Natalia. Hello. <laughs> We just met. as said in the I'm going to take a few pictures of Natalia, and I will show you the results. Okay? Thank you, Natalia. <laughs> just stand here, please. Stand here and uh, do your pose. You know? <laughs> Natalia, are you doing this for a living? <laughs> <laughs> <laughs> smile, it's good. More smile, you know what you're doing. Tip: No surf, no late. Just wear chamchavre, and to use it in all situations, there's the phone כמעט בכל הטלפונים היום יש לפחות יותר מהדשה אחת ובהדשה <laughs> הרחבה ספציפית למשל אפשר להשתמש לדברים מעממים, באמת ממש ממש ממש אפשר להשתמש בה להראות למשל את נקודת המבט שלכם למשל, אני אראה לכם שאני פה עכשיו אופה, אופה. הרבה פעמים אני לוקח ממש שלי, שאני ולמשל ולמש, שאני פשוט אני מנסה להראות את התנועה, או את משהו שאני עושה, בנקודת מבט של ממש כאילו הצופה שאורד את התמונה, מה מרגיש כאילו זה אני, כאילו זה הוא. אני מצטער על הרקע המכוער, פשוט יולי עכשיו, והטיפ הבא שלנו יש תקופיות קדמם כל זה מתורע לגלם רק הם גם משל מוצורה, גם יקחלו לגרום לсимטריה וללא סימטריה, גם יקחלו ליצור צורה אחד אשה מיקומים שקיימים כבר. בקיצור יש תקופיות זה אחד הדברים החמים תורפים שקיימים. בדרכך אני צריך למצוא או איזה שואגה או איזה שישלולי תמוכה, אבל הרבה פעמים אפשר למצוא יש תקופיות ובדברים שיחוורא ממש ממש ממש על הפרצוף. ממש על הפרצוף? מה שכן, ממש חשוב <laughs> לא לצלם ככה עם הטלפון להפוך אותו ואז הוא יהיה כמשהו קרוב להשתקפות איזה שוט מוזר זה לדבר אליכם ככה חבר'ה? פעם אחרונה שזה קורה <laughs> וטיפ אחרון שלי בשבילכם חבר'ה, הוא לערוך את התמונות שלנו. אפשר לחזק את הצבעים, אפשר ל... כמו איפור שהוא בעצם בא ליפות את מה שיפה בבחורה, או באדם, אני לא שופט. <laughs> אז ככה גם אריחה. אריחה באה בעצם להוציא את כל מה שכיף בתמונות שלנו, כמו מלח באוכל שבא לחזק טעמים, ככה אריחה. אריחה זה חלק חשוב, ובלעדיו התמונות שלנו יהיו באמת תפלות. אני אישית אוהב לערוך מאוד בסנפסיד ובבסקו, ובסרטון הבא אני אראה לכם בעצם איך משתמשים בהם, ואיך אני אוהב להשתמש בהם, ויהיה לנו כיף באחד. יאהההה. Yeah. אההההה. <laughs> טוב חברים, אני מקווה שהסרטון הזה קצת פתח לכם תמוח וצטן נדע לכם השראה, לקום ולנסות בעצמכם. בסרטון הבא אנחנו הולכים איך עורכים בטלפון. אז, תודה שצפיתם בעוד סרטון שלא נצר בהרבה אהבה. תיובל, ותודה גם <laughs>